بسم اللہ الرحمن الرحیم باجوا کے جاتے ہی پی ڈی ایم حکومت یتیم ہو گئی خوف لرزہ اسلام آباد میں ہر طرف تاری ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں کیونکہ عام انتخابات بہت ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں اور ان عام انتخابات سے بچنے کے لیے اب یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات اس اس حد تک بے شک خراب کر دیے جائیں کہ ملک میں مارشل لگ جائے ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اگر قومی حکومت کی تجویز کسی کی بیل نہ چڑھی تو ملک میں مارشاء اللہ لگوانے کی سازش کی جائے گی یہ سیکنڈ آپشن ہے سیکنڈ آپشن پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو کسی لیے کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے جس کی وجہ سے ملک میں خود کش حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاک بھارت سرحد پر کشیدگی بھی بڑھ سکتی ہے جو کسی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگر جنگی صورتحال پیدا ہو گئی کنٹرول لائن پر یا پاک بار سرحد پر معاشی حالات بھی خراب ہیں تو پھر ملک میں جمہوری تبدیلی ناممکن ہو جائے گی اور یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا پڑے جو ملکی اور قومی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں یہ ساری صورتحال کیا ہے اور یہ سازش کہاں تیار ہوئی اور اس کے اہم کردار کون کون سے ہیں اور کیا سابق وزیراعظم عمران خان اس سازش پر خاموش بیٹھے رہیں گے یا پھر قومی حکومت یا کوئی اور آپشن استعمال کرنے پر راضی ہو جائیں گے یہ ہے آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہمارا وی لاگ اسپیشل وی لاک آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اتنے خوفزدہ ہیں پی ڈی ایم والے عام انتخابات سے کہ ان کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں عام انتخابات سے بچاؤ سانو عام انتخابات تو بچاؤ پامیں مارشل الوا دیو کوئی غیرآینی اقدام اٹھا لیں کچھ ہو جائے خان کو نہ آنے دیں اگر عام انتخابات ہو گئے تو خان آ جائے گا خان آ جائے گا خان آ جائے گا. یہ خان آیا خان آیا ایسے ہو گئے جیسے شیر آیا شعر آیا ناظرین اتنا ایسی دلچسپ صورت ہے اسلام آباد میں کہ وہ یہ جی چاہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے خان کو منایا جائے کہ فوری عام انتخابات نہ ہوں ملکی معیشت تباہ حال ہے اور کوئی بھی ایسی صورتحال ملکی لیول پر اور عالمی حوالے سے ایسی نہیں ہے کہ فوری عام انتخابات کروائے جا سکیں اس لیے قومی حکومت قائم کی جائے اور اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ میاں نواز شریف نے لندن سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر قومی حکومت پر خان نہیں مانتا تو حالات اس حد تک خراب کر دیے جائیں کہ ملک میں غیر غیرآینی اقدام کو اٹھانا پڑے اور ماشاء اللہ لگ جائے جی ناظرین چودھری سالق حسین کا جو رابطہ ہوا ہے چودھری شجاعت حسین کی طرف سے پیغام گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے اور وہاں یہ بات ہوئی ہے لندن میں سالک حسین کے ساتھ جو پیغام رسانی کی گئی ہے کہ چاہے ماشاء لگتا ہے تو لگ جائے فوج خود آئے یا کوئی ایسی عبوری حکومت قائم کی جائے جو بظاہر سویلین ہو لیکن اس کے پیچھے فوج کا ڈنڈا ہو یہ سارے معاملات ہیں جو سازش تیار کی گئی ہے تازہ ترین اس کے جواب میں خان اب کیا کرے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیونکہ لیبرٹی چوک میں انہوں نے جو اعلان کرنا ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل عوام کے سامنے لائی جائے گی کہ کس طریقے سے جو پی ڈی ایم سرکار ہے وہ خود تو میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد عام انتخابات نہ ہو سکیں ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ عام انتخابات نہ ہوں اور پھر ماشاء لگ جائے پانچ یا دس سال کے لیے پی ڈی ایم والے یہ سمجھتے ہیں آصف زرداری کا یہ خیال ہے نواز شریف کا یہ خیال ہے شہباز شریف کا یہ خیال ہے اور مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال ہے کہ اگر دو چار پانچ سال کے لیے ماشاء بھی لگانا پڑے تو لگوا دیا جائے لیکن عمران خان کو آنے سے روکا جائے کیونکہ اس کو ان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہوں ہی نہ ہوں کم از کم دو چار سال کا وقت اگر مل گیا تو انہ, ان کا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت کی لہر ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی ایسی سازش کرنا ممکن ہو جائے گا کہ پھر کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں اتحاد کر کے یہ الیکشن جیت سکے ناظرین آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے جو نام نہادار ہیں وہ اب میدان چھوڑ کر یوں بھاگ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماشاء لگتا ہے تو لگ جائے عمران خان نہ آئے عمران خان سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو تمام سروے ہیں اب تک جتنے بھی سروے آئے ہیں ان میں یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ میجورٹی کے ساتھ جیت جائے گا اس کے بعد وہ آئین میں ترامیم کرے گا ملک میں جو صدارتی نظام لا سکتا ہے وہ اور اگر صدارتی نظام لانے کا فیصلہ نہ بھی ہوا تو کچھ ایسے سخت اور بڑے اقدامات کیے جا سکتے ہیں آئینی ترامیم ایسی کی جا سکتی ہیں کہ جس کے بعد جو کرپٹ لوگ ہیں جو کرپٹ مافیاز ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے گی اور اتنا سخت فیصلے ہوں گے اور کرپشن کے خلاف کرپشن پر سزائے موت کا جو قانون عمران خان بڑے عرصے سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کرپشن پر سزائے موت ہونی چاہیے یہ قانون بھی آ سکتا ہے اتنے سخت قوانین سے بچنے کے لیے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھئی ماشاء لگتا ہے تو لگ جائے چاہے پرویز مشرف جیسا ماشاء ہو یا کوئی اور ڈھیلا ڈھالا سسٹم لایا جائے لیکن عمران خان سے ہمیں بچایا جائے تو ناظرین آج کا ہمارا یہ وی لوگ تھا یہ بڑی خبر تھی کہ کس طریقے سے کہ پی ڈی ایم سرکار خود تو بھاگ رہی ہے لیکن ملک سے ساتھ ہی جو بوریا بستر ہے جمہوریت کا وہ بھی گول کروانے کی سازش ہو رہی ہے تو آپ نے اس تمام صورتحال پر خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ جب تک خان میدان میں موجود ہے کوئی سازش یک طرفہ طور پر کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو انشاءاللہ جو مزید ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہوں گی وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ